До пункту роздачі питної води щоденно приходить місцева жителька Наталія. Жінка розповідає, набирає три баклажки очищеної води, технічною майже не користується. Кожний день по три баклажки. Ми в двоє, з мужем, пенсіонери, нам этого хватає на день. Ми пользуемся водопроводом менше зараз, конечно. Да, да, да, да. Технічну воду використовує лише для туалету місцевий житель Олексій. Чоловік розповідає, через неприємний запах води із крану чистить зуби та вмивається лише очищеною. Як треба, так і набираю. Не кожен день. Ось по 5 баклажок. Вода хороша для приготування їжі. Зуби почистити, все таке гігієнічні проблеми. Технічною водою ми використовуємо тільки для... Туалету, там і все. А цю все інше. Місцева жителька Надія постійно після миття посуду та прийняття душу технічною водою використовує очищену. Говорить, саме тому на тиждень необхідно набирати до шестидесяти літрових баклажок. Отеця на неділю мені вистачає. Шість Яких самих бачоночків. Кісти готую. та саме полощу, та самий посуду, посуду, ну, и обмиваюсь, конечно, это самое, потому что, если даже обмыешься э, целью соленою водой, надо обязательно обмыться такой пресной водой. Просто солено, то другой раз от кого возьмешь, ну, думаешь, та, по почистю зубы и тогда сполоснувся, а воно не это самое, нет. Невозможно не почистити ні зуби, нічого у світі, тому що неприємно. Причиною появи неприємного запаху технічної води стало перевищення норми фітопланктону, розповідає Валентина Андрієва, начальниця лабораторії водоканалу. Причинений наявністю води фітопланктону. У дуже великій кількості від 16 до 26 мільйонів клітин в одному сантиметрі кубічному. Допустима норма 100 тисяч клітин на один сантиметр кубічної води, говорить Валентина Андрієва. Фахівці працюють над зменшенням запаху. Єлизавета кроток Суспільне новини, Миколаїв.